Щеплення працівників «Укрпошти» та їхніх родичів у Запорізькому центральному відділенні номер 5 організували в п'яте, розповіла Суспільному заступниця директора «Укрпошти» Оксана Скачкова. Списки осіб, які дали згоду на вакцинацію, склали заздалегідь. 138 з них щепилися Пфайзером, 30 – Коронаваком. Своїй сім'ї в мене немає, тому батьків я повідомив напередодні захворюваність на вірус COVID-19 досить висока, а ми, як працюючи на, на державу, так, на державній структурі, на державній підпорядкуванні, ми в зоні високого ризику на захворюваність. Це, власне кажучи, це мене і спонукало на вакцинацію, тому що краще зробити зараз, поки ти ще здоровий, ніж потім, коли виявиться, що вірус до тебе вже дістався і вже нічого не можна діяти. Чому ви вирішили вакцинуватися? Ну, щоб не заболіти. Аби не захворіти, я на ковід не хворів. Тому не знаю, як організм відреагує на захворювання. Яку вакцину обрали? Короновак. Чому саме Короновак? Ну, вважається більш легкою вакциною. Якби я не перехворів, я б не пішов вакцинуватися. Прийшла вакцинуватися і родичка працівника Укрпошти, колишня вчителька Запорізької школи No86, а нині пенсіонерка Світлана Васильєвна Зенченко, щепилася першою дозою Пфайзера. Я вже перехворіла, і це було дуже, дуже, дуже. Я нікому цього не, не бажаю, да, нікому не бажаю. Але це було півроку тому. За півроку у мене. Антитіла вже, мабуть, їх вже немає, тому я прийшла вакцинуватися для того, щоб могла ну, спокійно кудись поїхати, виходити з дому, десь бути. Вперше вакцинувала працівників «Укрпошти» і мобільна бригада медиків з Михайлівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Моя бригада працює з червня місяця на вакцинації Pfizer. Одна медсестра, яка Робить саме щеплення, от, а інша це вносить в електронну систему всі дані по вакцинації. Я як лікар контролюю. Тут я вперше, а в Запоріжжі, да, ми працювали, Запоріж, сталь педагогів ми вакцинували, медиків в епіцентрі, тобто торгівельну службу. У 500 відділеннях Запорізької дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» – три тисячі працівників. Станом на 12 жовтня щепилося близько 15 відсотків, повідомила заступниця директора Оксана Скачкова. Пункти вакцинації у нас відкриті не тільки в дирекції. Зараз ми тут вакцинуємо співробітників, які тут працюють, і частину співробітників в мережі, які працюють в мережах. Але вже як тиждень ми вакцинуємо в мережі відділенні. Три або чотири пункти у нас на правому березі є. Зараз активна заходить Везнесенівський мікрорайон у нас буде клієнтів. Ми будемо наших вакцинувати тут на центральному, на п'ятому відділенні. Сьогодні у Запорізькому центральному відділенні «Укрпошти» вперше запрацював і пункт масової вакцинації для клієнтів. Планують медичні працівники. Ну, вони нам повідомляють, коли вони збираються це проводити у наших відділеннях. Ми їм організовуємо, даємо їм стіл, місце, де вони можуть розташуватися і клієнтів наших вакцинувати, мешканців міста. За словами Олени Папій, про дату наступної вакцинації на центральному відділенні «Укрпошти» повідомлять за два дні. Ольга Ларіонова, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.